Ministrul Carmen Dan explic premiera de la Dna, unde au dispărut jandarmii care îl pezeau pe Dragnea. Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a fost întrebat, sunt te, cum explic faptul ce liderul PSD, Liviu Dragnea, a venit la Dnafere a fi însoțit de jandarm, Ia spunând ce dispozitivul jandarmeriei este unul flexibil, pe care nu ministrul îl stabile, subliniere te, sublinierei evitând să dea un răspuns concret, informează News. Carmen Dan a fost întrebat la Mamaia, unde a mers să verifice stadiul pregătirilor pentru minivacan de 1 mai, de ce a existat o schimbare de atitudine subliniere, i de ce presubliniere din telepese de Liviu Dragnea nu a mai fost însoțit de jandarm vineri, la sediul DNA, cum s-a întâmplat de fiecare dată când acesta a venit la DNA. Sublinierea i-a răspuns și de suplimentarea dispozitului se ocupă conductorul misiunii respective. Dispozitivul gendarmeriei este unul flexibil. Punct dacă ci fost atent în acea zonă de intervenție, a ci constatat ce de fiecare dat când a fost necesar să supliment me dispozitivul gendarmeriei, am acționat. Asta nu o face ministrul, vreau să înțelegeți, o face conductorul misiunii al adaptivici, care ulterior îi răspunde pentru modul în care a fost dimensionat acest dispozitiv. Când avem adunări în zona unor obiective sau în zona unor instituții publice, atunci jandarmii sunt atenți sub pe latura de asigurare a ordinii publice, în afara de dispozitivul de reguli este zona de pază a celor instituții, a spus Carmen Dan. <truțeles> Întrebat din nou de jurnal dacă are o explicație concretă. Carmen Dan a spus două puncte, eu cred că v-am răspuns. Liderul PSD, Liviu Dragnea, s-a prezentat la DNA vineri seară, spunând ce a fost chemat de ce trei procurori pentru a fi anuncat ce i-a fost aprobat solicitarea de a-i fi pus la dispoziție o copie a dosarului în format electronic. Spre deosebire de celelalte decii ce în care s-a prezentat la DNA, Liviu Dragnea nu a mai fost flancat nici de jandarm, nici de gerz de corp. În noiembrie 2017, Liviu Dragnea a fost pus sub acuzare în dosarul Teldrum, pentru constituirea unui grup infracțional organizat folosire sau prezentare cu reacredinc de documente ori declaracii false, inexacte sau incomplete sublinierei în serviciu cu obținere de foloase pentru sine sau pentru altul. Potrivit procurorilor, Liviu Dragnea, în calitate de presubliniere dinte al Consiliului Judecean Teleorman, a inițiat un grup infracțional organizat care acționează sublinierei în prezent Sublinierei din care au făcut sublinierei fac parte funcționaria instituțiilor din administrația public Sublinierei persoane din mediul de afaceri